السلام علیکم آئیڈیل ٹیلی ویژن کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو فوٹو شاپ کی اگلی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پچھلی کلاسوں میں ہم نے پڑھا تھا لیئرز کے متعلق اور اس سے پچھلی کلاسوں میں ہم نے پڑھا تھا کچھ ٹولز ڈسکس کیے تھے جس میں موو ٹول تھا سلیکشن ٹول تھے اور آج ہم اس ٹول کو ڈسکس کریں گے کراپ کو بہت کم استعمال میں آنے والا ٹول ہے اور بہت چھوٹی سی کلاس اس کے اوپر ہم کریں گے اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے یہ ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے موبائل کے ذریعے بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں جو لوگ پینٹ وغیرہ میں ایڈٹ کرتے ہیں جیسے ایگزل ورڈ وغیرہ کو یوز کرتے ہیں پینٹ کے ذریعے اس میں ایڈٹ کر کے چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں بھی کراپ استعمال کیا جاتا ہے کراپ ہر جگہ پہ ایک ہی جیسا جو ہے نا یہ ٹول ہے اور ہر جگہ پہ ایسے ہی use کیا جاتا ہے تو چلیں ہم جاتے ہیں یہ جی ہے ہمارا کراپ ٹول تو جیسا کہ اس میں تین چار آپشن اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ان سب کا کام ایک ہی ہے یہاں سے ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں اور مثال ہے کہ ہم اس کو لینا چاہتے ہیں صرف باقی پکچر ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ پکچر آپ کی رہے گی باقی لیکن یہاں سے اگر آپ انٹر کر دیتے ہیں تو آپ کی وہ پکچر باقی غائب ہو جائے گی صرف آپ کا یہ نشان رہ جائے گا تو یہ لاگو آپ کے سامنے ہے اگر آپ انڈو کرنا چاہتے ہیں کنٹرول زیڈ سے یہ انڈو ہو جائے گا اس ٹول کا کام صرف اور صرف پکچر کے کچھ حصے کو کاٹنا ہوتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اس ٹول کے ذریعے اور یہاں پہ سمپل انٹر دبا دیتے ہیں تو دیکھیں ہمیں جتنا حصہ چاہیے تھا وہ ہمارے سامنے کٹ کر آ گیا ہے کنٹرول زیڈ کرتے ہیں انڈو کے لیے اور اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ اس کے ریشو دیے ہوئے ہیں ریشو کا مطلب ہے اوریجنل ریشو جیسے آپ کی پکچر ہے اسی میں آپ کاٹ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسکیئر میں اگر آپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے اسکیئر میں کاٹنا شروع کر دیا ہے جس طریقے سے آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے اسی ریشو سے یہ کاٹنا شروع کر دے گا یہ آپ کے سامنے <coughs> یہ دیکھیں کوئی بھی ریزولوشن آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس ریزولوشن کے مطابق وہ کارٹنا شروع کر دے گا ہم اس کو اوریجنل میں ہی رکھتے ہیں فی الحال آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈبے ڈبے بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو اس کو آپ اسکیپ دبا کر ختم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ختم ہو گئے یہاں پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو نظر آتے ہیں کچھ گریڈس رول آف تھرڈ گریڈ ڈیگونل ٹرائنگل گولڈن ریشیو اور گولڈن اسپائرل تو یہ بھی سیم وہی کام کریں گے دیکھیے یہاں پہ آپ کوئی بھی سلیکشن بناتے جائیں لیکن کام ان کا یہی ہوگا جیسے چاہے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لیکن بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس کو رول آف تھرڈ کو استعمال کریں ٹھیک ہے جی ہاں اگر آپ دو کا ورژن یوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کراپ کے نیچے یہاں پر ایک اور ٹول نظر آ رہا ہے جو کہ ہے فریم ٹول فریم ٹول کو جب آپ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک اور لیئر یہاں پہ بنا دیتا ہے ایک جو بلینک ہے اور ایک جس میں پکچر ہے اس کے اوپر جہاں پہ اس کے پراپرٹیز نظر آتی ہیں یہاں پر آ کر اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک جو ہے نا یہ گول ٹائپ نظر آ رہا ہے اس کو آپ جب کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ڈریگ کرتے ہیں تو ڈریگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ اس طرح کی اس کی شکل بن جاتی ہے اگر آپ کسی بھی پکچر کو کوئی گگز بنانے کے لیے راؤنڈ میں کاٹنا چاہتے ہیں اور اس کو راؤنڈ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں آسانی سے یہاں پہ آپ کسی آدمی کی پکچر بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی پکچر بھی یوز کر سکتے ہیں فار ایگزامپل میں یہاں پہ یہ پکچر لے لیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں اس طرح راؤنڈ میں کاٹ لوں تو یہ دیکھیں بہت آسانی سے آپ نے اس کو استعمال کر لیا اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ یہ اوپر اس کے رائٹ کلک کریں گے اور رائٹ right کلک کرنے کے بعد فریم پر کلک کریں گے فریم پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ پکچر اب کہیں بھی استعمال ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی مطلب کہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فریم تو یہ فریم ٹول ہے اور یہ فریم بنانے کے کام آتا ہے بس یہ دو ٹولز جو ہیں ان کا یہی چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا اس کے علاوہ اس میں کوئی سائنس نہیں ہے کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ پریشانی نہیں ہے ان کو استعمال کرنے میں چھوٹا سا ان کا کام ہے اور بہت ہی شارٹ سے ٹول ہیں اس کے علاوہ ان کا اور کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں ہم اگلی کلاس میں اگلے نئے ٹولز کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ایک ایک ٹولز آپ کو شارٹ سے شارٹ کلاس کر کے بتاؤں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں بھی رہ جائیں اور آپ کی آپ اس کی پریکٹس بھی اچھے طریقے سے کر سکیں تو اگلے ٹولز جو ہیں وہ ہمارے کافی سارے رہتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی کلاس کے ساتھ اگلے ٹولز آپ کو بتائیں گے تب تک اجازت دیجیے اللہ حافظ